Παιδιά, μη βαράτε. Έρχομαι με ειρηνικούς σκοπούς. Δεν είχα λευκή σημεία. Στο σημερινό επεισόδιο, θα μιλήσουμε για τα λάθη της ταινίας... <Βαλαικά> ε, εντάξει, μισό! μισώ! μισό. <Βαλαικά> <Βαλαικά> ρε παιδιά, μισό. Να εξηγηθώ πρώτα. Λοιπόν, καταρχάς είμαι φαν της Marvel, μεγάλος φαν κιόλας των ταινιών της Marvel, όταν ακόμα αυτό δεν ήταν cool. Και πάτα εδώ πιο πάνω για να δεις τι εννοώ. Επίσης, για να ξεκαθαρίσω κάτι ρε παιδιά, η σειρά του καναλιού με τίτλο Top Λάθη δεν είναι για να αποδείξει αν μια ταινία είναι καλή ή κακή. Αυτό το κάνω σε μια άλλη σειρά. Τα top λάθη δείχνουν απλά κάποια λάθη σε μία ταινία, απλά για το entertaining της υπόθεσης. Δεν αποδεικνύει τίποτα εάν μία ταινία έχει ή όχι λάθη. Γιατί, να σας το πω τώρα ρε παιδιά για να το ξέρουμε όλοι από εδώ και πέρα, όλες οι τενίες έχουν λάθη. Είτε καλές είτε κακές. Έχουν ή μικρά ή μεγάλα λάθη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Σήμερα, λοιπόν, θα δούμε τα 7 συν 1 λάθη και θα καταλάβετε στο τέλος του βίντεο τι εννοώ, τι ταινίες με τα μεγαλύτερα εισπρατικά κέρδη όλων των εποχών, τι ταινίες που έγραψε με ανεξίτηλα γράμματα το όνομά της στην ιστορία του κινηματογράφου, της ταινίας The Avengers Endgame. Νούμερο 1. Είμαστε στη σκηνή που γίνεται reveal ο πιο cringe χαρακτήρα κατά τη γνώμη μου του MCU, ο Dr. Hulk. <Τοχε> <Τοχε> παναγία μου. Ναι, γιατί είσαι πιο όμορφο. Βούλονε, η ρε. Σε αυτή τη σκηνή, λοιπόν, ο Captain America μαζί με την Black Widow γευματίζουν μαζί με τον Hulk σε ένα εστιατόριο. Και αν κοιτάξουμε το φα που έχει μπροστά του Hulk, θα δούμε πω η κρέπα που είναι πάνω-πάνω είναι κομμένη στα δύο αλλά μέσα στο επόμενο πλάνο που κάποια πιτσιρίκια του ζητάνε αυτόγραφο, όταν ξαναδείχνει την κρέπα, είναι ολόκληρη. Κομμένη, ολόκληρη. Μήπω τελικά δεν είναι απλή κρέπα και είναι νάνο κρέπα του Στάρκ που κόβεται και ξαναενώνεται. Hm. Για ξανασκεφτείτε το. Νούμερο 2. Πάμε σε μία από τις πιο αστείες σκηνέ της ταινία, όπου ο Άντμαν προσπαθεί να απολαύσει ένα ρημαδοτάκος. Και βλέπουμε πως στην πρώτη σκηνή, που προσγειώνεται το διαστημόπλιο ότι ένα ποτήρι καφέ, ή τέλο πάντων ό,τι έχει μέσα, είναι μπροστά του πεσμένο. Στο αμέσω, επόμενο πλάνο όμως που εμφανίζεται ο Rhodes, ή άκα Imitation Iron Man, πάντων, βλέπουμε πως το ποτήρι δεν υπάρχει πουθενά στο πλάνο, όμως στα καπάκια με το που γίνεται εν και εμφανίζεται ο Hulk στη σκηνή, το ποτήρι έχει εμφανιστεί ξανά. Τι, δεν το βλέπετε? από κάτω από το παγκάκι. Μαγικό ποτήρι. Νούμερο 3. Βρισκόμαστε στη σκηνή που οι ήρωές μας έχουν κάνει ταξίδι πίσω στο χρόνο και πιο συγκεκριμένα στο σημείο που η Nebula μαζί με τον Ρόουτς παρακολουθούν τον Peter Quill να χορεύει σαν χαζό και μετέπειτα να κλέβει το Power Stone. Όμως, στην κανονική ταινία στο Guardians of the Galaxy που γίνεται ακριβώς η ίδια σκηνή, μόλις κλέβει το Power Stone ο Peter Quill εμφανίζεται ο Κόραθ και του λέει να του το παραδώσει. Όμως στο flashback που γίνεται στην ταινία Endgame, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Μας δείχνει την Νέμπιουλα μαζί με τον Ρότζ να παίρνουνε το Power Stone και να φεύγουν ανενόχλητοι. Ο Ρότζ δηλαδή. Η Νέμπιουλα... είχε θέματα. Νούμερο 4. Βρισκόμαστε στην ιστορική στιγμή που ο Θόρ μαζί με τον Κάπτεν Αμέρικα μονομαχούν με τον Τιτανομέγιστο Θάνο. Και μια και το ανέφερα τώρα, τι οπλάρα κράταγε ο Θάνο σε αυτή την ταινία. Τι κοινωνία μου μέσα, τι οπλάρα να αυτή! Σε ένα καρέ λοιπόν αυτή τη μάχη, ο Θόρ φαίνεται να πετάει μακριά το διπλό σπαθί του Θάνο. Και πιο μετά, ο Θάνο έχει βάλει κάτω τον Θόρ και προσπαθεί να τον σκοτώσει με το ίδιο του το Stormbreaker. Όμω εκεί, εκεί παιδιά, τώρα που το θυμάμαι, σπάγαμε καρέκλε στο σινεμά. Σηκωνόμασταν πάνω, καπνογόνα, χαμό γινότανε. Τέλο πάντων. Είναι η σκηνή που ο Κάπτεν Αμέρικα βλέπουμε πως μπορεί και σηκώνει το μειο νέρι, το σφυρί του Θορ και αν δούμε προσεκτικά, μόλις χτυπάει στην πλάτη τον Θάνος και επιστρέφει το σφυρί, ο Θάνος, τσακ, έχει και πάλι το διπλό σπάθι. Πού το βρήκες βρε σατανά, εκτός και αν ήταν τόσο κολόφαρδος και ο Θορ έπεσε εκεί που έπεσε και το σπαθί. Αλλά μεγάλη σύμπτωση δεν νομίζετε. Νούμερο 5. Βρισκόμαστε στο τέλος της ταινία και πιο συγκεκριμένα στη σκηνή που ο Θόρ λέει στη Βαλκυρία ότι είναι η νέα βασίλισσα του Άσγκαρντ και αυτή μετά το παίζει ότι «Α, ό,τι λε τώρα, εγώ δεν είμαι» τέλος πάντων δεν μας νοιάζει αυτό. Αυτό που μας νοιάζει είναι ότι αν προσέξετε το μουσι του Θόρ σε αυτή τη σκηνή φαίνεται να είναι κομμένο πολύ μικρότερο τέλο πάντων από όσο ήταν σε όλη την προηγούμενη ταινία αλλά και απ' είναι στην αμέσως επόμενη σκηνή που βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους Guardians. Μήπως έχει υπερφυσικές δυνάμεις και στο μουσι; Τι να πω, θόρυ είναι αυτός. Νούμερο 6. Πόπα παιδιά, τώρα βλέπω ξανά την τελική μάχη και θέλω να πάω να δω την ταινία για δέκατη φορά. Όμως πριν γίνει αυτό, θα πάμε στην τελική μάχη και συγκεκριμένα εκεί που ανοίγουν οι πύλε και βγαίνει όλο το MCU Συμπούρμπουλο. Όμω πριν εστιάσουμε σε αυτή τη σκηνή, πάμε σε μια άλλη σκηνή που θα μας βοηθήσει και συγκεκριμένα λίγο πριν στην ίδια μάχη εκεί που ο Θόρ μαζί με τον Κάπτεν Αμέρικα παλεύουν με τον Θάνο. Και προς το τέλος βλέπουμε πως ο Θάνο με τη σπαθάρα του πετσοκόβει την ασπίδα του Κάπτεν Αμέρικα. Την κόβει σχεδόν στη μέση. Τώρα πάμε ξανά στην τελική μάχη, όπου στο τεράστιο πλάνο, σε αυτό το ιστορικό πλάνο φαίνονται όλοι οι ήρωές μας να βγαίνουν και να περπατάνε προς τη μάχη. Όμως άμα σταματήσουμε το πλάνο και κοιτάξουμε τον Κάπτεν Αμέρικα, η ασπίδα είναι και πάλι ολόκληρη. <Σσυνά> Παιδιά, σέβομαι αυτούς που έφτιαξαν τα Special Effects σε αυτήν την ταινία, γιατί μιλάμε για ένα απίστευτο κατόρθωμα, να βάλεις όλους αυτούς τους ήρωες σε μια ταινία και να βγει και καλή ταινία κιόλα. αλλά αυτό σα ξέφυγε. Νούμερο 7. Πάμε ξανά στην αρχή της ταινία και συγκεκριμένα στην σκηνή που ο Iron Man είναι εγκλωβισμένος στο διάστημα μέσα σε ένα διαστημόπλιο μαζί με την Νέμπιουλα. Και πιο συγκεκριμένα στην σκηνή που ο ίδιος προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα μέσω του κράνου του στην Pepper Potts. Ένα κράνος όμως που φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά στη δεξιά του πλευρά. Μια ζημιά που την υπέστη στη μάχη με τον θάνο από το Infinity War που άμα δούμε σε αυτή τη μάχη, τη ζημιά, την έπαθε στην αριστερή πλευρά. Και τώρα κάποια από εσά θα μου πούνε, ναι αλλά το κράνος του Ironman είναι φτιαγμένο από νανίτες, από νανοτεχνολογία, οπότε η αριστερά, η δεξιά να έχει αυτή τη ζημιά, είναι το ίδιο. Η αλήθεια είναι πως θέλω τη βοήθειά αυτό, γιατί η δική μου λογική λέει, Οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πως οι νανίτε. Γιατί να μην ξαναφτιάξουν ολόκληρο το κράνος από την αρχή όπως ήταν και να το φτιάξουν ξανά χαλασμένο. Νούμερο 8. Για το νούμερο 8, παιδιά, το οποίο το ξεχώρισα κιόλας και στον τίτλο αλλά και στην αρχή, γι' αυτό λέω 7 συν ένα λάθη, θα χρειαστώ και τη δική σας βοήθεια κάτω στα comments μήπως βρούμε λύση. Εάν είναι τελικά λάθος ή όχι. Γιατί θα πάμε στην τελική σκηνή, στην ιστορική τελική σκηνή που ο Iron Man κλέβει τα Infinity Stones από το γάντι του Thanos και να παρατηρήσουμε ρε παιδιά σε όλε τι προηγούμενε σκηνέ που ο Thanos βάζει τα Infinity Stones πάνω στο γάντι, νιώθει αυτή την υπερφυσική δύναμη που του χαρίζουν. Η δική μου απορία είναι πω εφόσον νιώθει αυτή την υπερφυσική δύναμη όταν βάζει ένα Infinity Stone πάνω, πω γίνεται όταν του κλέβει όλα τα Infinity Stones πάνω από το γάντι ο Iron Man να μην καταλαβαίνει τίποτα. Βοηθήστε, παιδιά. Αυτά, παιδιά, ήταν τα 7 συνένα λάθη της ταινίας Endgame. Τώρα, εσείς ξέρετε, κάτω στα σχόλια, γράψτε μου τι νιώθετε για αυτή την ταινία, τι σημαίνει για σας αυτή η ταινία, πώς νιώσατε όταν την είδατε πρώτη φορά, εάν και πόσες φορές την έχετε ξαναδεί; και γενικά να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση όπως κάνουμε πάντα. Εγώ ήμουν ο Θωμά. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.